السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، بجيلكم مقطع جديد، ولله يا جماعة عندي لكم خبر، العربية بتاعتى جيت عملتها حاجز بسيط، المهم حاجة خفيفة خدشة، حسيت إنى وصلة للجراج هناك إللي إنتوا في الخريطة بعمل عليه وزن، المهم ضرر ما كبير يلا نطلع نشوفه، لكن عليكم. كل ضرر صغير جدا جدا. <سؤال> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا إله الا الله خد شاي عشان ما ما, ما اصلية ما, خدشة ما, ما في حاجة كبيرة شوية قدام الليستيك بس يعني حاجة بسيطة. مال ما بسيط ومال زير وعين زير ممتاز أنا ما شايف إنه فيه ويا حاجة هاي لي رأيكم هذي وهي يعني لست كنا شايفين القرشة كان فيه كذا يعني لطخة لم يكن نظيفا وين أيوه بس هنا وين مش آه بس كذا أحس نوصل لعب العربية ننظف الخدشة الخدشل فيها ما يركب يبني يركب يركب <تصفيق> بدوس انتر ما دري يا جماعة ليه بدوس انتر بحس اللعبة حسبتها ما عربية يعني ولا المهم انا نسيت انا جيت هنا ليه المهم المقطع بتاع الليله كبس جمع مليار مليار مليار مليار مليار مليار دولار ولا انا ما اكتب كده في البدايه بتاعت المقطع كده هيكون كل البيت ولا ما لا ما هيكون كل البيت المهم يا جماعه انا علات الجوده بتاعت الشادرز وبتاعت كل حاجه واللابتوب تاعي حسمول النار انا ما قادر اشتغل ذاته وخطيه الدف في الكيبورد زي الناس علات الجوده بتاعت كل شيء الظل الريفلكشنال الام ام اس اي والاف اكس اي اي والكله فير سارسون نجرب هيد شوت بوم هيد شوت نحن جينا هنا ليه اه اي آه, نجمع قروش نقود للشرطه ارجوكم ارجوكم لا لا لا لا يا رب ما يجون يا رب. هنديرك اليوم تحت، اهلي شافوني. يا جماعة حتفك أه الشرطة وبعدين حارجع عليكم. أو نتفك منه مع بعض عشان ما تقولوا أنا غشيت. هلا. اتحرك اتحرك يا حرك تحرك تحرك إيه لله. باي اسف يو ار ا شايفين يا جماعه الريفلكشن ودي جينا نشوف الريفلكشن اوه ماي جاد ديس اس سوف حم لا الحمد لله طبعا كله تمام انا انا ما بخزر معاكم زهق مني زهق شايفين الريفلكشن بتاع الماء اوه oh ماي جاد يا جماعه ال... اللابتوب اللي على نار وانا خلاص الكيبورد يدي زابد لا لا لا لا لا لا يلا بعد شويه لو انا شافوا المطاردة سوف تطول يعني معا تطول يعني اي يعني في انتوني عن نعمل حركة حنفوشارية وهي إنه نطير فوق سطح المية لا اجماع ما معنا ما معانا كده ما الشرطة بعده هلا <تصفيق> يا الله نميل هليكوبتر هليكوبتر في وعربية الشارة وعربيات يا رب ما يشوفني يا رب ما يشوفني يا رب ما يشوفني, يا رب ما يشوفني. يا رب ما يشوفني. يا ما يشوفني. ها يا جماعة كت واختصر عشان دي مطاردة طويلة جدا جدا. ولا ما هعمل كت. ذيس م... محتوى يوتيوب. ذيس از فاير ماينيجا. ضرب راسه تهد. يا الله من الشوط مني. حلوا عني. عندنا حلقة شايفين يا جماعة <hesitation> ما شاء الله تبارك الله شايفين شايفين أيوة هذا اللي نقابله تحت وهذا أيوة يا جماعة على العموم الشرطة أنا جاري منهم بعربية وعربتين وثلاثة و لاحقني مشد كالداري برجلي ما فيزو سمع صوتي ذس إز إنسانتي ولا ما أعرف مجنون معناها أيوة تقريبا مادنس أيوة المهم يلا يا جماعة الطريقة بعد ما ضيعتها من وقتكم ساعه دي كده نخش الانترنت انا أن سيرفيسز ذس از تخش البنك الماركت زي ما انتم شايفين الكثير من أخ... أربعة عشرين مليون و331,844 يسمى النجم ما الم... يلا أت... من اول المهم الطريقة تخشوا أي وحدة من ديل اي وحدة اي وحدة اي وحدة مثلا دي نجي ندوس باي نشتري لكن اهم حاجة في الشراء انكم ما تشتروا كمية كبيرة من الجروش يعني كل الجروش لازم تخلوا على الاقل عندكم في جيبكم الف او عشرة الف ما عشان لو خسرتوا عشان اللعبة هي اصلا كده. يلا مش انا حسيت 400 429 وعشرين يلا شلتها. اه اربعمية تزع اطلع بره اللي في المية. ارباح خمسة الف بيجت بس هي كلها مبنية بالطريقة دي يعني. شراء. تشتروا كمية يعني حسي انا هيحصل لو كلها كل ما لديكم من مال. دي هي كل شي انا بقدر اشتريه. يلا كده ما بقدر اشتري تاني. ما شفت ما في طريقة. يلا ما يعمل باي هاخسر. يا خسرتها يا بقى الصفر في المية. يلا يا ما احسي هي الصفر في المية. ولو طلعت ومشيت المسافة يعني غبت يوم او يومين هالجا نفسي خسرتها. عشان كده اهم قاعدة في الشراء يعني تعمل دي هي الطريقة الوحيدة الفعالة السريعة جدا جدا. يلا ماي بروفيتس هنلقاها صفر زي ما هي نعمل سيل كونتينيو أه نشتري تاني بس دي اخر مرة حاجة اشتري فيها عشان كده طولت عليكم <تصفيق> مع المطاردة بتاعت الشرطة المهم يلا يا جماعة اشترينا أه نقول كده مية ألف ولا عشان ألف ولا دشنزات المهم يلا باي باي كونفيرم طلعت في المية ممكن تطلع حدي عشر في المية الربح كان كم ما مية وكم المهم اه نطلع برا يلا يا جماعة دي هي كانت الطريقة وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع وقولي رايكم في الشادرز ما هي ما شادرز يعني هي اصلا في اللعبة بس عليت الجرافيك بطريقة تجي تخسر لها اللابتوب بتاعي ده هيكون اصعب مونتاج هيطلع في اسبوع دي كده استغفر الله يعني مو اسبوع يعني هياخد وقت طويل يمكن ساعة او ساعتين لحد ما ينتهي لا دي المعالج. دي ما المونتاج المونتاج بياخد اكتر من كده يلا يا جماعه شكرا لكم على حسن المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وكان معكم احمد واشتركوا اذا اعجبكم المقطع وبس